مرحبا بكم بلقاء جديد في برنامج ساعة مع شمس البوادي. بداية اتقدم باسمي واسم مجموعة شركات شمس البوادي بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة رأس الخيمة. بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في اماره راس الخيمه دمتم ذخرا للوطن مع خالص التهاني ناخذ فاصل نرجع. عزمت لراس الخيمه الاوتار لحن الجمال ما كل هذا السحر في ارجائها يكثر مع الورد والازهار والنخل يسكن في فسيح دروبها والسدر والابصان والاشجار والنخل يسكن في فسيح دروبها والسدر والابصان والسمات والطير تنسو في مرابع والمهاب والصبر وال الارام والاطيار ارض الجمال الجمال مرحبا بكم مره ثانيه في برنامج ساعه مع شمس البوادي. كالعاده وبكل يوم اثنين نلتقي معكم بدردشه انشائيه تفيدكم في البناء او التشطيبات على انواعها. على الهواء 103 فاصلة ام وعلى البث المباشر الخاص بإذاعة رأس الخيمة راك اف ام 103 أو على فيسبوك يوتيوب والخاص بشمس البوادي، وبننوه أنه حلقاتنا جميعها موجودة على اليوتيوب بإسم مجموعة شمس البوادي، بإمكانكم رجوع عليها. لأنه فيها كمية من المعلومات ومن الضيوف اللي استضفناهم على مدار 16 حلقة اللي مضوا، بنتمنى لكم الفائدة الجميع. طبعاً بهذه الفترة بدأنا بوداع فصل الصيف ووداع المكيفات. ونشوفهم على خير ان شاء الله السنة القادمة. ونستقبل اليوم صرنا نبدأ بشهر نوفمبر بدأنا باستقبال فصل الشتاء. وفصل الشتاء بالامارات مثل معروف فصل كتير لطيف. والكل عم بيجهز نفسه سواء بده يطلع البر او بده يقعد بالحديقة اذا كان مجهزها في حال ما كان مجهز الحديقة اللي خاصة فيها اللي هي محور حلقتنا اليوم. راح نخبره على تفاصيل عن الحديقة. اللي موجوده عندكم بالبيوت وحيكون معي شخص اكاديمي معي المهندس الزراعي عصام حموده من جرين كير لتنسيق الحدائق اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا حياك الله حياك الله, الله اهلا بسم وسهلا الرحمن فيك الرحمن الرحيم قبل اي حاجه بنشكر حضرتك بنشكر البرنامج والعاملين في البرنامج كلهم بقى. الله يخليك اهلا وسهلا فيك عم نحضر هالقلق لموسم الشتاء ان شاء الله ترى بدا انه خلاص كده أوت. طبعًا. درجات الحراره انخفضت، الرطوبه صارت عم تنزل بالتدريج افضل كثير طبعا الحمد لله تمام مثل ما بنعرف نحن دائما بس نبدا بفتره الشتاء بحاجه لمتنفس تعبنا من المكيفات وال... والجلوس داخل البيوت عايزين ننطلق برا شوي حننطلق ونحن حننطلق معك اليوم لنفوت بتفاصيل تنسيق الحدائق كيف بدنا ننسق هي الحدائق وكيف نشتغل افضل ما يمكن بحيث نكون التكاليف اللي ندفعها ترجع علينا بالعاد وما تعملنا اي اشكاليات شركه جرين كير موجوده بالدقداقه وبذكركم معي المهندس عصام حمود المهندس الزراعي بدايه شركات تنسيق الحدائق كيف نقدر شو المواصفات اللي المفروض تكون موجوده فيها الشخص اللي بده يتعاقد معه والله اساسا عشان الشركه تنجح لازم يكون المهندس اساسا كفء او عنده طبعا خبره عمليه كافيه عشان يقدر يقود الشركه بتاعته مع الاداره اللي موجوده معاه والاستاف اللي موجوده معاه بحس اللي هو نمره واحد الثقه عشان اعمل اسم لازم أكسب سكة العميل، أكسب ثقة السوق بالنسبة للتنفيذ المخطط، بالنسبة للتكلفة، بالنسبة للمواد المستعملة لازم تكون مواد جيدة، في طبعاً المواد اللي بتتباع المواد الخام اللي بنستعملوها حسب الشركات المنتجة في رخيص رديء طبعاً شوية، في أعلى، في أعلى فهنا بي... عشان أنا أكسب العميل لازم أكون جايد في كل دوت واللي قبل كل شيء التكلفة التكلفة أنا ما اقدرش أحمل عشان أعمله شيء كويس أحمل العميل عشان أنا أكسب زيادة أن أنا أحمله كل الفرد مش عنا مش يعني فلازم الواحد يعني فايدة بسيطة بس لخدها مع جودة في المواد مع جودة في العمل مع مدة زمنية صغيرة بكده دوت الواحد بيقدر ينجح وبيقدر يكسب ثقه العميل قدامه وبيكسب في السوق نفسه. وبنفس الوقت, يعني. الوقت يكسب لا لازم مفيش لازم حد بس حضرتك مفيش حد ما بيكسبش. صحيح. بس بتختلف من فرد لاخر يعني في عايز قوي في المتوسط في اللي بيقول انا لسه مثلا بادئ شركه يعني لسه فاتح شركه جديده على ان انا كنت مؤسس الشركة قبل كده وشركة تعتبر رائدة هنا هوت في راس الخيمة ومعروفة أسستها وعملت لها اسم عملت لها اتعاملت مع جميع المؤسسات الهيئات الوزارات بدون استثناء يعني اتعاملت مع كل دوت وعملت لهم شغل والحمد لله يعني أثبتت كفاءة الشركة وطبعا سبتها حاليا ودلوقتي أنا شركة الحالي. ف إن شاء, شاء الله إن شاء الله بتوفير. شركة التنسيق الحدائق في حال بدنا نلجأ لها في عليها مسؤوليات، فالمفروض المالك اللي بده يلجأ لشركة التص... شركة تنسيق الحدائق المفروض يعرف شو لازم يطلب من شركة التنسيق الحدائق شو المهام هاللي بدها تقوم فيها، لأن نحنا نعرف الاستشاري معروف شو وضعه واحد اثنين ثلاثة المقاول، بس فكرة شركات تنسيق الحدائق يمكن تكون للبعض. مش معروفه لانه يمكن مش مجربينها بالسابق فنحن بنوضح هاي الفكره قبل قبل اي حاجه تنسيق الحدائق او تجميل وتزيين الحديقه بالنسبه للمسؤوليات اللي بتكون بتقع على الشركه نفسها زي ما قلت لحضرتك المخطط اللي انا بعمله واللي بيوافق عليه المالك وهنا المالك يهمني جدا اللي هو هو عايز ايه يعني في ملك بيقول لي اديني الرؤيه بتاعتك. مه. انا بضطر اديله الرؤيه بتاعتي يعني دي بتاخد شويه من الوقت لكن كل ما يهمني هو عايز ايه؟ لان هو دي حاجته هو مش حاجتي انا، انا ما عليا الا حتى لو هو طلب حاجات مش مظبوطه قوي يعني فانا لازم ارشده وبرشده مره واحده ما هو, هو بيتخذ قرار اه بناء عليها خلاص ايه المسؤولية بتاعتني لأن انا دلوقتي كل اللي يريحه انا بنفذهوله، واللي فوق كل دوت إيه اللي المفروض إيه شركات التنسيق الحدائق يا شركات تنسيق الحدائق اعمل الشغل، الشغل الحديقة اللي أنت بتعملها مش أنا بعملها علشان أكسب منها وأمشي وبس، لأ. اعملها اللي هي دي حديقتك أنت مش حديقة المالك. لأن أنا دلوقتي لو عملت الشيء اللي هو دي حاجتي أنا، حديقتي أنا، أنا أعملها على أكمل وجه. اتعاملوا مع الناس، اتعاملوا مع العملاء، اتعاملوا مع الأشخاص، اتعاملوا مع الهيئات،, مع الهيئات أيا كانت مع الوزارات بالطريقة دي. تمام المفروض نحن يعني نحن كبرنامج بنشجع والحمد لله الاشخاص الثقه صاروا كثار يعني عم يعني يحاولوا يعرفوا في حال سمح الله اخطاوا بالشغل راح يتوقف الشغل المستقبلي ما عاد راح يجي شغل فهون هيك بدنا نجي نوصيهم بثقه ويشتغلوا الشغل على اكمل وجه وكانه لهم نجي لهون للتصميم انت بدك تقوم بتصميم الفيلا بناء طبعا على اوراق بدك تكون من قبل المالك لإلك طبعا كمكتب طبعا شو اللي بتحتاجه انت لتبدا بالتصميم ما بقول لحضرتك الافكار مثلا بتاعت الاول ان التصميم بيشتمل هو شقين الشق اللي هو الهارد بنقول عليه والشق اللي هو السوفت الشق الهارد اللي هو شامل مثلا عايز برجوله عايز جلسه عايز حوض ميه او حمام سباحه عايز نافوره عايز شلال عايز ممرات كل شبكه الري الكهرباء تمديدات الكهرباء كهرباء خاصه باللاند مش كهربة البيت كل دوت بيرتبط بالهارد السوفت كنت حضرتك وصفته لي بطريقه جميله قوي لما قلت لي اللي هي فيها الحياه لا. وهو فعلا صح اللي هو الشجر الشجيرات النباتات الزهور العشب احنا بيتقال عليه هنا الحشيش بس احنا حابين نسميه نسمي العشب عشب نعم. عندنا في مصر بنقول عين النجيل نعم آه ايوه تمام كويس النجيل نعم. اه فاحنا بنقوله هنا العشب فديت العناصر بتاعت السوفت المفروض انا دلوقتي باجي مع مالك بعمل له التصميم بقول له انت دلوقتي دي العناصر اللي انت عايز منها ايه؟ هو مثلا بيقول لي دي اوكي دي مش عايزها، عايز مكان ديت بده أشجار، بده شجيرات بالظبط حتى الأشجار الأشجار تملي بسيبها للمالك. لما باجي بعمل التنسيق بحط له شجر، مكان هنا شجرة. حضرتك عايز انه شجرة؟ عايز شجر زينة ولا عايز شجرة مثمرة؟ هنا بترجع للمالك، سواء عايز دي أو عايز أو عايز الاتنين سوا ببتدي بنصحه إيه اللي بيتحط هنا وإيه اللي المثمر يتحط فين؟ الزينة يتحط فين؟ الشجر الزينه والشجر المثمر بديله الاختيارات وبقول له من الافضل لو حضرتك عايزني انا اروح اشتريها لك بشتريها لك انا والله بتوصل لدرجه ان انا بروح المكان المنتج وبكلمه على الموبايل فيديو وبقول له في دي وفي دي وفي دي وفي دي ودي سعرها كذا ودي سعرها كذا ودي سعرها وانا سعره. واقف طبعاً انت عادي رأي اكثر بهالكائن الحي خدمت ال... له الحيوي انه كيف بدك تشتريه? بي... بتوصل لليه بيقول لي اجي معاك او تعال معي. وبنتفق وبنروح بالنقل عشان انقله الحاجة الكويسة. بيقول لي لا هي عجلي هدية. انا اروح اشتري. م. خلاص م. انا شادلت من على اكتفي انا. لانه مسؤولية هون اذا ما انت شرط بالزبط بالمكان الصحيح كشجرة. فمت المصير الموت. ممكن او ممكن ما تجي تكون بصحيحة بكمل صحيحة. لا لا بس هي هي مش بتموت الشجرة. الشجرة بتموت دي عوامل تانية. لكن بنقوله بتيجي ضعيفة بس عايزة مصاريف عشان اخلها متينة يعني. اما هي تموت ما بتموتش الشجرة الحمد لله. ما دام جت صح وجاية صحية وجت واتزرعت صح وخدت المقنن المائي بتاعها طريقة الزراعة بتاعتها طبعا ده قبل اي حاجة الجورة او الحفرة. المواد اللي بتتحط في الحفره ايه الشجره بتزرع ازاي على عمق قد ايه بتاخد الميه بتاعتها مقنن ماء تحت بتديله في اليوم قد ايه وبتديله على كم مره في اليوم يعني ممكن الشجره مثلا على سبيل المثال بتاخد مثلا 30 لتر ميه في اليوم كدا لسه جايه جديده او 25 لتر ميه حسب النوع فانا بديها لها مره واحده ولا بديها لها مرتين ولا ثلاث مرات ايه الافضل كويس فالافضل طبعا اللي ما بديها لها على فترات احسن لي هي في نفس الوقت الشجرة ما بتتعبش وفي نفس الوقت الميه انا ما خسرتهاش. فهنا دي عوامل اخرى بترتبط بكده، اما كل اللي يهمني فعلا الشجر تملي اقول للعميل ده اختيارك. في بقى بيتكلفني لا حطيلي انواع شجر خلاص حاضر انواع شجر زينه حاضر انا بحط له مثلا انواع شجر كتير سواء شجر مثلا زي أنواع اللي في والنخل. النخل انواع مثلا في الظل زي مسن البنسيانه زي حاجات كتير يعني انواع زينا انواع للتشكيل فبحط له بحط له على التصميم وبيشوف اوكي اوكي خلاص التصميم مظبوط مظبوط اعمل لحضرتك التكلفه اعمل لي التكلفه اعمل له التكلفه, أعمل له التكلفة. بس بناء على التكلفه هنا بقى بيبقى بقى ايه الـ الـ القبول او عدم القبول او في يقول سيب لي فرصه افكر او اشور. وفي اللي بيوافق في الحال يعني يخد عربون واشتغل خلص. تمام. دوز. هوني صار في عندي تفاصيل هو لازم يعرفها المالك. هل في لازم يعرف تفاصيل بعرض الاسعار اللي بده يتقدم له كيف لازم يكون? لانه هون صرنا عم نحكي بعقد لا يباشر العمل شركة التنسيق الحدائق. عقد يعني عمل ما بينه وما بينه. نعم. نعم. هو طبعا هو من الافضل هو من الافضل العقد. العقد بيزبط حق الطرفين. تمام. شرعا وقانونا. بس في بيرتبط بمش مش موضوع العقد ممكن بيقول لي طيب الكوتيشن انت عملته لي وانت هو الفلوس اللي هتاخدها نوقع عليه احنا الاثنين. تمام. شو لازم يدقق المالك كتفاصيل اساسيه بعرض الاسعار؟ آه مثلا في مثلا مثلا اي عنصر من العنصر من العناصر الموجوده في الكوتيشن هو المفروض المالك بطبيعه الحال انا قدمت لك كوتيشن اا اكتر الملاك بيبص للتوتال تحت كام؟ نعم وبيقول لك لا ده كتير وايد يقول لك ليه؟ هنا الافضل للمالك يا مالك اقعد مع اللي كتب لك الكوتيشن انا كشركه تنسيق تعالى باشمهندس لو سمحت انت دلوقتي كاتب لي كذا وكاتب لي كذا وكاتب لي ليه؟ ده كتفاصيل نعم انا هنا ببتدي اوضح له يعني مثلا على سبيل المثال عنصر زي الحصى الحصى على سبيل المثال الحصى مثلا في حصى طبيعي حصى طبيعي وده الوانه معروفه وفي حصى مسبوغ. المسبوغ غالي مثلا احمر اصفر ازرق بمبي كل ده موجود اسود بيتسبق بيجي بعد حوالي اربع خمس شهور ست شهور اقصى حاجه مع الشمس مع الميه بيروح اللون مين هنا يشيل المسؤوليه المالك ولا شركه التنسيق لو شركه التنسيق ما نصحتش المالك بحاجه زي كده هو ملزم ان هو يغيرها لان هو المالك مش عارف المالك شايف الوان حلوه عايز منه وبس المفروض انا كشركه تنسيق بقول له يا مالك خلي بالك الحسه دوت مسبوق بعد اربع خمس شهور لونه هيروح يرجع اللون بتاعه الاساسي اللي هو الكنكري الجراي دوت او اسود شويه جراي غامق شويه كده بيتصبغ فانا مش مسؤول لو اللون راح لان اللون الطبيعي اللي موجود كان اربع الوان موجودين دلوقتي موجودين لونين اتنين. اللي هو الابيض والاصفر طيب. فقط دلوقتي م. كان الاول كان موجود الاخضر وكان موجود الكاكاو وكان موجود الاصفر والابيض منعوا مننا الاخضر الاول بعد كده راحوا مانعين الكاكاو وبعد كده مفيش غير الاصفر والابيض موجود غير الوان بتكون مصبوغه غير كده مصبوغه فلازم يا مالك تعرف انت تعال على عنصر زي الحصى خلي بالك عنصر الحصى المتر المتر المربع بيساوي كام كيس هو بيتباع كيس في بيتباع سايب بالطن او نص طن حسب الاحتياجات وفي بالكيس فالمفروض الطن الكيس فيه مثلا بمعدل اتنين وعشرين 22 وعشرين كيلو او 20 كيلو أو اقل حاجه فالمفروض انت دلوقتي حضرتك بتقول لي المتر بياخد كم كيس يعني هون صار في تفاصيل لازم يكون لازم يعرف يعرفها, يعرفها آه. ويسال عنها ويقارن آه. لما بده يقارن بين عرض وعرض آه لا ياخد فقط المجموع يفهم حتى حتى شبكه الري آه. شبكه الري انا كاتب له في شبكه الري 3500 راح راح جاب شركه ثانيه قالت له 2000 درهم او 220 درهم ده الشركه دي كانت تأخذ مني 1300 درهم زياده. طبعا هو ما نعرفش تفاصيل. ما هو مش عارف ليه على سبيل المثال عنصر واحد بس في شبكه الري البايب انا مش هتكلم على كل حاجه في شبكه الري البايب البايب بيتباع بالبار السمك بتاعه في عندك من السته بار لل 16 بار طبعا ال 16 بار ل آه اماكن ده. معينه بيتحط فيها الممرات بتاعت السيارات والحاجات ديت البيبات الثانيه السته بار سعره يختلف عن ال10 بار اللي احنا من ال... انا بشتغل بال10 بار ما بشتغلش السته بم... والحاجات دي كلها ما بشتغلش بيها فعشان انا اجيب بايب مثلا ثمنه في السوق مثلا على سبيل المثال 22 درهم 32 مللي اللي هو بيعادل الانج واحد ثاني راح جايبه مثلا ب 16 درهم فهون فرق وانا كشخص عادي مستخدم عادي انا ما راح اعرف ميز بين اللي لا يعرف آه. لازم يعرف لازم يسجل ويطلب تسجيل كل لازم يعرف كل التفاصيل آه. لازم يعرف ولازم يشوف عشان المالك يعني بيدي الثقه زياده عن اللزوم صحيح صحيح عشان تبقى حضرتك هو عندي. لازم يكون محرص في بيستغل الثقه ديت ومتفق معه على شيء وينفذ بشيء ثاني وفي بيتقي الله فيه وفي رزقه ولازم يشتغل صح هون نصيحتنا انه يلجا للناس اللي الى اسم بالسوق اللي بتخاف على اسمه. وفي حال لا سمح الله بده يصير يرجع للضمان فالشركه موجوده جباري بدها تجي تعدل اي شيء المفروض اه انه في ملاحظه اه تكلفه التصاميم هلا التصميم ممكن انتو التصميم تعملوا تصميم والمالك ينفذه وممكن تعملوا التصميم وانتو تنفذوا اه تمام تكلفه التصميم غالي بالنسبه لا انا كشركه في بيطلب مني اعمل بيجيب لي المخطط عشان اعمل له تصميم عليه و وبعمل له التصميم بيقول لي كتير جدا يعني بيقول لي طب انت هتحاسبني على التصميم فبقول له لو انا هنفذ لك التصميم مش هنحاسبك عليه وفعلا ما بحاسبش عليه ولا بوزعه مثلا على العناصر الموجوده ما بتحسبش ما لا وفي بيقول لي بقول له لو نفذت انت من برا ايه انا من حقي ايه التعب اللي انا اخدته في التصميم اخده. مش هذيك التكلفه العالية بتخيل الحديقة. عم نحكي نحن على الحدائق للفلل اللي موجوده عندنا الدارجي المقاسات صغيره مش عم نحكي بارقام كبيره يمكن توصل لغايه يمكن 100 متر اتوقع بالحوش ممكن هذا ال 150 متر مثلا في المتوسط العام ايوه بتخش رفع تقريبا 150 متر الحديقه كويس في بتبقى 200 في بيبقى 100 120 في بتبقى 80 في بتوصل اللي عايز يعمل الحديقه في بسم الله ما شاء الله يعني الفيلا بتاعته واخد مثلا اربع قطع مثلا واخدهم لحاله ستين في ستين مثلا وقام الفيلا عليها وعايز يعمل تنسيق الفيلا كلها فهنا بتبقى المساحات كثيره يعني ممكن المساحه الخضراء بس فقط لا غير ممكن مثلا تخش بتاع زي 700 متر مساحه خضراء بس صحيح صحيح صحيح هون صار في عندي طالما نحن بالبدايه قلنا هي احياء او كائنات حيه حيويه فهون انا في عندي طرق للتعامل معها. للعنايه فيها لانه هي لا لا سمح الله صار فيها شيء مثل ولد صغير قابل لانه مثل ما قلت لك قبل شوي ممكن ما تموت ممكن تمرض فهوني بدنا نفوت عاد بالتفاصيل اللي شو الافضل اهم شيء انا عندي بالنسبه للزراعه اللي بدأت تيجي تكون موجود قبل ما فوت بالتفاصيل الاخرى هلا اه انت حضرتك تقصد الصيانه؟ نعم الصيانه الصيانه حديقه آه. تمل بنسمع اعمل آه. لي حشيش صناعي على سبيل المثال يعني او ترتيب آه. ليه ما تعملش طبيعي؟ الطبيعي طبيعي نعم يالله بيسبب مشاكل بيسبب بيجيب حشرات بيجيب نمل بي... بقول له هنا الصيانه انت كده كده حتى لو عملت حشيش صناعي هتعوز هت... تزرع شجر هتعوز تزرع شجيرات نباتات زهور لازم كويس فانت كده كده لازم تحتاج صيانه فلما تحتاج صيانه عشان اجي انا عشان كم شجر عندك وبتدفع مش ما بتدفعش هتكلفك يعني او على الاقل بروش مبيد على تكلفك طبيعي انا ب... يعني انا كطبيعي بفش... بفضل الحشيش الطبيعي وعلى فكره الحشيش الطبيعي والحشيش الصناعي التكلفه بتاعته واحد لكن للاسف الشديد الحشيش الطبيعي هو بيبص تقريبا معدل الميه استهلاك ميه الفاتوره كويس الحشيش الصناعي ما بيستهلكش ميه تنقيط بس اللي هو بتاع الشجر او النباتات او الزهور لكن انت ما بصيتش للنقطه الثانيه الحشيش الصناعي ملهوش عمر يعني ممكن اقصى حاجه قاعد عندك ثلاث سنين بعد كده بص تلاقي الحشيش بدا لونه يتغير نتيجه الشمس طبعا الصناعه بعد كده بيتقطع في ايه ضمان الحشيش الصناعي احمد ضمان الشركات بتدي واحد شركه مثلا روحت قال لي انا هاديك ادولك 10 سنين م. اخدت من العاشر سنين والشركة بعد كده او نقلت او غيرت اسمها. انا استفدت تمام. هون في ملاحظة انه انا عندي العشب هذا موجود بالشمس طول فترة السنة فما بتخيل بتخيل انه يتحمل هي درجات. لا طبعا. ده في مرة واحد انا قلت له بعد اذن حضرتك. هات انت الحشيش الصناعي. انا اركبه لك. انا مسئوليته. انا مسئوليته. وراح اشترف له الحشيش الصناعي. ركبته له. جيت تاني يوم ركبت جزء وتاني يوم بكمل بنشي على اللي تركب امس في الشمس ما تقدرش تمشي عليه سخن سخن لدرجه رهيبه والله انا ما استحملت ما بلت طفل او طفله الحرمان المدام يعني في عيوب انا تملي بنصح عايز استعمل حشيش صناعي اعمل حشيش صناعي اعمل له من فوق تمام ليش معاك ليش معاك ممتاز ممتاز هي نصيحه كويسه اذا بدي ألجأ للحشيش الصناعي. وسبحان الله الطبيعي بيظلوا طبيعي. الطبيعي طبيعي. بس بده اهتمام. بس السيانة. نعم. السيانة. هلق اكثر شيء بشمل عندي اذا بدي عم نحكي عن اللاندسكيب هلق اللي نسميه حديقة. شو ممكن تكون مكوناتها? او العناصر تبعيتها اللي بدنا ندخل فيها شو بواحدة واحدة? بالنسبة للحديقة العناصر بتاعتي احنا قلنا في الاول الهارد والسوفت المكونات الهارد حضرتك قلت في واحد عايز جلسه عايز ممر عايز برجوله عايز كرسي كرسي يقعد عليه عايز مرجحة عايز حوض ميه عايز شلال عايز نافوره كل دي عناصر السوفت قلنا بقى اللي هي الزراعه الحاجات الحيه زي الشجره والشجيرات النباتات الزهور العجب كل ما الحديقه العناصر بتاعتها بتقل كل ما بتكون اجمل كل ما كل ما تكون اجمل كل ما المساحه الخضراء بتزيد كل ما بتكون اجمل نحط الحصى نحط من ضمن الهرد نحط الكنكري الملون الطبيعي دوت برسومات حاجات كده متناسقه مع بعضيها وتوازن لازم في توازن في الحديقه ما بين الاشياء وما بينها وما بين بعضيها حوت زهور هنا صغير شجره هنا اهوت شجره هنا اهوت القعده حتى انا برسم لهم القعده حتى بالطاوله بالكرسي بال... تبقى قاعدين حتى السجاده بحطها له على التصميم تبقى على جلسه مثلا قاعد جميل نيجي زاويه من الزوايا صوت الميه صوت الميه مثلا سواء نافور او شلال صغير دي برضه بتدي فعلا متعه في القعده. هيك صاحب البيت ما عاد راح يطلع من البيت. والله وهو ده اساسا هو ده اساسا الهدف. الهدف الهدف يعني انا بعد اذن حضرتك في زيت هنا وعملت الواحد الحديقه بتاعته يمين ويسار وحوض ميه وكل حاجه واليمين تنسيق واليسار تنسيق ثاني انا منزلها على الانستجرام بيقول لي لا دام ولا الاولاد بيحبوا يطلعوا. فقلت له عشان مش منظرها من قبل ما احنا نعمل بصراحه انا كمان ما كنتش عايز اخش. راح ضحك كويس؟ قلت له انا عايزك بقى احنا خلصنا الحمد لله واللايتات اترتبت واشتغلت وبقت متعه خلاص. قلت له هاجي اسالك بعد منها عملت ايه؟ امس شفته. والله امس لسه شفته فبساله وانا ماشي افتكرت قلت اساله. فسالته بقول صحيح المدام والاولاد لسه برضه حابسين نفسهم جوا قال لي ما بيخشوش جوة دلوقتي هو بالضبط انه نحن دائما ندور من من على الشيء الاخضر على الشيء يعني بغير نفسيتنا خاصه نحن فايتين بفصل الشتاء هلا فيا بدنا نروح على المتنزهات فهوني يعني انا عملت غابه صغيره بالبيت تمام يمكن ويمكن بتكاليف ما تكون هذيك التكاليف الخياليه ما بتخيل انها تكون تكاليف عاليه لاجي نسق الحديقه صحيح إيه تملي احنا مع مع العميل مش ضد العميل تملي انا عايز انا واحد من الناس يعني إيه عايز مثلا إيه, ايه شركه مثلا جرين كير إيه الناس تتكلم عليها عشان اكسب كل دوت إيه ما احطش عقبه قدام العميل انه يكون السعر عقبنا إيه حتى ولو العناصر اللي, اللي طالبها سعرها زياده حتى ولو مثلا فيها شلال او نافوره طب بعدين هنجيبها انا بقول له انا اعجبها لك. تمام. حضرتك روح نقي، حضرتك روح نقي، وانا اعجبها لك. يا سيدي بارك. عبتساعد على انه نرتبط بالبيت شوية. وبنقول له بنقول له باخده كده انا هو على جنب قلت له بس انا انا رجل بزنس. كويس. فانا العايز الشغل يبقى ناقص في حاجة. وعايز اللي يجي يشوف التصوير بتاعه لما بينزل ينزل كامل متكامل. وفي نفس الوقت إذا كانت على الحاجة المادية أنت حضرتك معاك تدفع كام دلوقتي؟ يعني وحسن. في عندكم يعني مثلا م. مع مثلا من الم... من المبلغ الإجمالي كل ما يقدر يدفعه مثلا 65% 70% 60%, 60 م. ما بنقولوش لا تمام هلأ أهم عنصر بمكونات الحديقة أتوقع هو العشب العشب طبعاً ده هو الأساسي اه طبعاً طيب هل في طرق لزراعته وطرق للعناية فيه؟ العشب م. الصناعي بيتحط على ارض ثابته. إيه سواء مثلا ارض كونكريت او ارض مثلا زيرو تري زي ما بنحط مثلا عشان نركب انترلوك او انترلوك عندك قديم وعايز اغطيه بشكل قديم بتاع ومطرح السياره بتاع فبغطي لك الحاجات ده بقشب بالجلوك كويس وبرده ديزاينات رسومات يعني. إيه او الارض لسه رمله القطعة نفسها لسه رملة فاحنا بنحط هنا ايه الزيرو تري وبيكبس طريق نفس طريق التركيب الانترلوك أو الكاشي بنعمله بنفس طريقة الحشي الصناعي بيتحط عليه وبيتثبت عليه خلاص كده انتهى أما الحش العشب الطبيعي اه ليه شغل بقى ليه أولاً أولاً على رمل حمراء اه ليه طبعاً أول حاجة بنعمل شبكة الري بتاعته بالتوزيع الصحيح بتاعها بنعمل احواض الزراعه تحت في كل ده بتتحدد بالحاجز البلاستيكي اسمه, اسمه اللي هو الايجيان ده بيبقى اسود مكان الشجر وكل ده بيتحدد شبكه الرم الري اشتغلت ما فيش الحمد لله اي ملاحظات عليها هنا هو بتيجي بنحدد زراعه العشب هيجي بكره لا هيجي بعد بكره هيجي كمان ثلاثة ايام اللي احنا بنشغل فيه شبكه الري كتست السيستم اللي عندي يشتغل في الاسمده محطوطه مع نفس اليوم يجي في العشب السمات بيتحط سمات عضوي بيتحط عليه مركبات ال ان بي كي دي تعتبر العناصر الاساسيه والعناصر الكبرى للنبات او العشب. العشب جه بتيجي مرحله التنزيل بيتوزع رولات بيجي رولات بيتوزع بعد كده بيجي عمليه اللي احنا بنفرده. بعد الز... الز... الزراعة بقى اللي هو الفرد بتاعته بي... هو اولا بيتزرع فيه بيحط لك الرول جنب الرول. طبعا ده خطأ. المفروض يتحط الرولات على شيء زي بالظبط بناء الطابوك. وانا بنملك جدار. طبوقتين و... جنب بعد الت... الصف اللي فوق منه بيجي الن... نص الطابوكة ما بين بالظبط الحام الطبوقتين يعني لازم يتحط كده يعني بعد. من الأفضل طبعًا اللي المفروض العشب بعد ما خلص اللي من الأفضل إذا أنا بجيب حاجة اسمها متحلة بنكبس بيها الفراغات الموجودة فوق الحشيش بتمشي فوق الحشيشية عشان في فراغات من الهواء والكلام ده كله بعد كده ما نفتح الماية خلاص ومن صاحب البيت لو سمحت ما فيش حد يمشي فوق العشب لفترة ثلاث أسابيع مثلاً م? عشان ما يعملش مطبات لان لسه الرمله حمرة تحت اللي هيمشي عليها يعمل مطب مطرح القدم بتعمل مطبات حتى لو اطفال فما فيش جري هو بيتصلح مش ما بيتصلحش في بقى ما بيتحكمش يعني الطفل راح طالع يجري في الحاره بالنسبه لي لا ما بقدرش مستحيل اتحمل ثلاث اسابيع لا تقولي انا <تصفيق> <عيبا>. حقابله <تصفيق> خلاص انا كمل الجلسه بالضبط بيقول لي بقول له سيبهم خلاص انا انا ان شاء الله بس خليه يشتغل العشب يشتغل والبذور بتاعته تلحم مع بعضيها وتعمل لي الطبقه الثابته من تحت منه اللي بقدر بقى امشي على الحشيش فوق منه انا هرتبه لك ان شاء الله، وفعلا بيتعالج وبيرجع تاني ما اي حاجه خالص يعني. ممتاز يعني هون هي ملاحظه انه لا يقل عن ثلاث اسابيع لا نقدر انه نقدر نصير ندوس فوقه للعشب الاخضر. كده، وفي نقطه مهمه ننسحب بيها برضه العميل في عميل بيقول لي انا هشتري لك العشب. عايز كم متر؟ بقول له عايز 100 متر المساحه عندك 100 متر ماشي اتصل بيا جه. العشب جه ماشي رحت بركب العشب لقيت العشب عمل 90 متر ففي عجز 10 متر أوكي. على سبيل المثال فباجي بقول له في 10 متر الكيف ومش كيف بقول له في 10 متر ما هو اللي انت جبته نعد بالرول م. م. انا هنا بفهم ايه السبب ممكن العميل مش فاهم السبب السبب في الرول وهو بيتقطع في المزرعة اللي أنا بشتري منها. الرول المفروض عرض المكنة اللي بتقص الرول بالخط طول طول ما هي أيا كان الطول بقى 40 متر خمسين متر 30 متر عرض 45 سنتي اللي هي عرض المكينة. المفروض هو بيقطع في الأطوال مع مقاس زي عصاية خشب المفروض دي تقولها متر وعشرة سنتي. فف متر 10 سم اصبحت متر و10 في 45 الرولين هيعملوا بالظبط بالمقياس طبعا بتاعتنا 99 سم متر مربع يعني اللي هو متر مربع يعني بيجي بي في بيبقى مش تمام قوي يعني جاي ايه بعمل لك عصايه مثلا متر و3 سم متر و2 سم وبيمشي ويقطع قدامك ويتلف الرول آه عصايتين يعني عنده اثنين اه اوكي صح لازم له لازم له عصايه بعد قدامه وهو لازم له عايز له مش لازم له خيزة. فلازم العميل يبقى مثلا عارف الحاجات ديت يبقى درهان بيها يعني لانه يعني كل ده تلاعب في السوق وبس يعني اقول له خلي بالك يعني هون احنا مش راح يعني بدنا نوجه المالك انه انتبه للمقاسات طبعا لازم تمام للاسف فهو 110 عندك خذ حتى لو بدك تشتري او خلي شركه التنسيق هي تيجي تشتري وتكون هي مسؤولة هو ده الافضل آه. هو آه. ده, ده, ده الافضل آه. هو ده الافضل احنا يعني انا يعني بقول لحضرتك دي بتحصل بعض الحاجات من ديت وبتحصل كمان اللي هو يجي يروح يشتري بـ الرول بـ الرول بسعر المتر م. الرول بسعر يعني مثلا المتر بخمس دراهم مثلا على مثال او بست دراهم يروح يشتري يديله الرول يعني المفروض المتر المربع رولين اه اوكي, أوكي. آه، هو يروح يديله الرول بالخمس دراهم طيب هون طالما انا واثق بشركه تنسيق الحدائق خلي كل الامور بايده المفروض, آه، المفروض. كمان بنتقى شغله انه نحن الماده اللي عم نشتريها حيه فممكن لا سمح الله أن تكون موجوده بالمزرعه انها تكون يعني مش سليمه او مش بكامل صحتها تمام فانا بدي اجيبها لعندي ففيها تحصل كده مشاكل عندك م. انا عشان اعالجها بتكلفك. هترجع تقول يا يا ريتني خليتك انت تشتري. طالما انت جبت انت مسؤول عنه. اه. لأ انا على سبيل المثال العجب. بجيبه بالتليفون. نعم. بجيبه بقوله يا فلان عندك عشب عجب هو طبعا عارفني. في لو ما فيش عجب كويس بيقول لي لا ما فيش دلوقتي. ما يقدرش تلعب. اه. ما يقدرش ادهولي. مم. لنقوله اعتبقى مشكلة بالنسبة له. صح فهو عشان انا كعميل عنده برضه وطبعا شركه صح مش راح عايز عايز عايز يحفز عليا فما يقدرش يديني حاجه مش كويسه آه. يعني نعتبر الزبون الثاني بياع او مراق الطريق ممكن اي شيء موجود انه اي فهو يبقى انا نكون حذرين حتى هذا بينطبق على الشجيرات والاشجار بعد كل النباتات م. كل النباتات في كل حاجه ده. كل حاجه هون يعني من انا بالنقاش بالحلقه انا اكتشفت انه المهندس الزراعي عباره عن دكتور دكتور لا صحيح الكائنات اللي موجوده الكائنات الحيويه اللي عم نحكي عنها عم بيعرف شو تفاصيلها شو مشكلتها صحيح شو امراضها كيف بده يعالجها صحيح خبرتني امبارح انه كيف بده يجبرها لما انكسرت اه فهي أه. يعني شجره شجره حي. كانت شجره نابك ومش كان صاحبها بيشتكي لي ما بتجبش ف قلت له طيب لما يجي شهر خمسه قول لي. قال لي حاضر جيت في شهر خمسه رحت له لقيت شال اللي عليه رحت له. م -م. لان المفروض النق خاصه لازم يتقص لازم يتقص يسيب الفروع بس خشب بس. جيت قلت له في شهر بعد 15 9 اتصل فيا. جاب 15 9 اتصل فيا بعد بعد 15 9 رحت عشان حط له تسميت. طبعا جيب للشجر كله. لانه كان بيشتري بيشتكي ما بتدوش حب كويس يعني. خلاص جه بعد فتره لقيته بيقول لي تعالى الحقني. ايوه شو المرض؟ يا ابو فلان خير؟ قلت له طب هجي لك بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. رحت له بيقول لي الشجره اتفشخت. رحت لقيت الشجره فعلا بسم الله ما شاء الله من التحميل اللي عليها اتفتحت اتنين. ما تحملت الوزن لل... ما تحملتش للثمار ما تحملتش لا رحت قلت له طب بعد اذن حضرتك هات لي اوطره لان الحبل ممكن يفتح فيها م. زي يحز عليها يعني وده مش كويس يعني فقلت له هات لي اوطره مش مستعمله جاب لي ولميناها وكان معايا واحد صديق ولميناها وربطناها بسم الله والحمد لله ابو وكل حاجه وبتاع وقلت له بعد كده بقول لك عشان اخد منك كم حبايه كلها انا كمان يعني يعني هون عم نتعامل معك كشخص كبني ادم انه انكسرت في له بنتعامل بدنا اه طبعا ولو عيانه لو ناقصه فيتامين بعرف ايه اللي ناقصها إيه لو بتشتكي انا قلت للشخص مره برضو قال لي تعال قلت له انت ما عملتش وما عملتش وما عملتش في الشجر فبص كده مستغرب قال لي من وين تعرف كل شيء قلت له هي حكت لي هي بتشتكي لي منك <تصفيق> انا بقولها له إيه له بقوله لان دي زي الـ الـ الشجرة إيه زي زي الطفل عندي. زي اللي بيبقي. ده المفروض عند كل واحد يعني. يعني صح. انت اولدي ابنك انت مش ابني انا. انا انا المعالج. صح. كويس. فانت المفروض انت اللي تخلي بالك عليها. مش انا. ما ما تبخلش عليها بحاجة. موضوع كل عملت دها في مية. عملت بتتخانق من المية. اه يعني مش لا. الموضوع انه اضافه فقط لا مية. لا ما ممكن الميه تخنق الشجره كتر الميه تخنق الشجره وبتجيب لها عفن وتخرب لها في الجذر من تحت الجذر تحت باظ فوق باظت كويس امتى بنحط لها مثلا المغذيات بتاعتها مثلا المركبات ال ان بي كي ال ان بي كي عباره عن نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم النيتروجين لمرحله بتتحط امتى? والفسفور يتحط امتى? والبوتاسيوم يتحط امتى? النتروجين عشان يديني المجموع الخضري فبيتحط في اول النمو بتاع الشجرة او النبتة الفسفور بيديني علشان الزهرة يديني اللي هي ساعة مرحلة التزهير وبداية تكوين الثمره بيعمل عملية دفعة للزهرة بيقول لها اعمل الثمرة لان الثمرة بتيجي من الزهرة يعني حضرتك تشتري اي ثمرة رمان برتقال الخيار بتبص اللي فيه الوردة من قدام. صحيح لان بتصب من ورا منها. بتصب بقى بتيجي وتاخد الزهرة تبقى تطلع في المقدمة من من الثمرة نفسها. البوتاسيوم مسؤول عن ايه? عن الحجم الثمرة يكبرها. مسؤول عن لون الثمرة. مسؤول عن طعم الثمرة. يعني تفاصيل كثيره هون يعني طبعا نحكي بنحكي بطب بطب لما تيجي حضرتك بتتعامل مع بلاقي له وصف لا لا لا كل بص حضرتك كل حاجه ليها شيء وكل حاجه ليها المرحله بتاعتها امتى حطي ده وامتى حطي ده وامتى احطي ده واحد بيحط لما بحط لها يوريا طب يوريا ايه اللي نحطها لها ما هو اليوريا ديت عماله اليوريا ديت بالظبط لاي نبات زي بالظبط حضرتك لما بننفخ في البالونه تنفخ بس كده وبس فقط غير. لو شكيت البالونه فرقعت خلاص هو ده دي, دي فائده اليوريا. ما جيش انا في الحر وأروح حط يوريا هي اساسا الحر مشيتها. انت تحط يوريا انت بتولح كويس فبنقول ما تحطش يوريا الصيف اي نبات عندك سواء من عشب شجر نباتات زهور ما تحطش يوريا خالص تعالى في الشتاء في الجو البارد الفتره اللي احنا فيها حاليا دلوقتي بدي نحط فيها م... تخليط ما بين اليوريا والمركب واحد لواحد جميل آه. طيب هون ممكن الشخص ما راح يقدر معنا انه يجي يسجل شو عم نتكلم هو ممكن يرجع يتواصل مع المهندس زراعي ده لازم وضروري يعني اي مكان انه عندك اشجار صرت صاروا مسؤوليتن مسؤوليتي هذول اللي موجودين ب او حوالين البيت صاروا مسؤوليتي كشجره نبق ولا شجره نخل او اي شجره أو حتى يمكن وردي أنا صرت مسؤول عنها بدي أهتم فيها. المفروض المفروض أنا مسؤول عن كل دوت أنا كمهندس زراعي يا إما أنا... ما أزرع من الأساس. <تصفيق> بص بس نقول لحضرتك حاجة الزراعة في البيت بالضبط حياة في البيت. صح. ما فيش زراعة في البيت ما فيش حياة في البيت. حي والله. أنا مع التوجه هذا. نعم الزراعة مهمه يعني ونحن عم نلاحظ هون انه في توجه للزراعه بشكل كبير داخل المنازل او حوالين المنازل عم نشوف انه في صار في اقبال كثير انه بدنا نزرع شجر آه، الزراعه بنقوله ليه حياه الزراعه سبحان الله آه، الشجر مثلا على سبيل المثال الشجر بيعيش منين؟ الشجر بيمتص الكربون ثاني اكسيد الكربون اللي احنا بنطلعه في في الشهيق والزفير، الزفير احنا الشريك ناخد الاكسجين. الزفير بنطلع ثاني اكسيد الكربون. ربنا خلق لنا الشجره بتاخد هي ثاني اكسيد الكربون عشان تدينا احنا الاكسجين. نعم شغال بالعكس. عشان يبقى في توازن في بيئي يعني. فالزراعه لازم الزراعه ضروري. الزراعه بكل مسمياتها ضروري ولازم. سواء زيني، سواء نباتات مثمره، سواء المزارع آه لازم يكون في مثل دكتور العائلي لانه آه هو مسؤول عن هاي النباتات، مسؤول عن المزرعه انه يقوم بعمليه توجيه، آه ذكرت لي حضرتك انه في عقود سنويه بتتم كصيانه كصيانه المفروض آه. انه آه. هون اللي بدي يتعاقد مع شركه انه في عقد صيانه اه وبيتعدى فيه البنود اللي بتتعمل فيه يعني ما يجيش واحد مثلا بيجي بيقول لي تعالوا خد البيت صيانه بروح بقول له حاضر هتاخذ كام؟ بتاخذ بكذا كتير كثير اه اتفقنا كويس وخلاص ومشينا وبقيت اروح له كل شهر مثلا بقول له بجي لك مرتين في الشهر او بجي لك مره حسب الوضع عنده يعني او بجي لك مره في الشهر لو عنده شجر بس ما عندوش عشب فبنيجي بقى كل اكتر أكتر اللي بياخدوا صيانه بيروح مع مكان القص وبيقص ويمشي. فقط اه طيب شوف وبينضف شويه المفروض في قص ده اول شيء طبعا في تسميد بيتحط لازم تسميد يتحط من يجي على الشجر الشجر عايز يترتب يتنظف تحت منه عايز تقديم لو في شجر مثمر وفي شجر خربان او فرع خربان اي حاجه المفروض كل ده بيتقص وبيتشال بنشوف الشجر دوت عايز رش مبيد ولا مش عايز رش مبيد المفروض بنسمد السماد الطبيعي والسماد الكيماوي السماد الكيماوي في كل زياره لازم يتحط سماد كيماوي اللي هو المركبات الحش... السماد الطبيعي بيتحط كل ست شهور مره ده لازم كل ده لازم وماده اللقاحات طبعا, طبعا. ما بنقول لحضرتك طبعا في حاجه اسمها برنامج رش مبيدات البرنامج رش المبيدات دوت انا برش سواء حشري او فطري فانا برش كده طبيعي والمفروض ده موجود في العقد اللي ما بينه وما بين العميل في بتيجي حالات زي ما حصلت الاسبوع اللي فات واللي قبل منه كان في زهر الدوده في العشب بقيت انا حتى اي حد اعرفه بقول له خلي بالك روح رش العشب عند م. اي عميل بتتعامل معاه لان في دود اه منتشره بشكل عام يعني كنت. اه منتشر آه. ففي ما في ما بيعرفش وفي يقول لك يعني لو رش ولا, ولا نعم لان الرشه بتكلفني مثلا 100 درهم ولا 150 درهم ولو مساحه طبعا اكبر ممكن 200 ممكن 300 درهم فيقول في لك ارش ليه؟ ده انا باخذ منه 300 درهم في الشهر انا بقول لحضرتك آه. ليه ليه ليه العميل ليه العميل ااا آه بيتجه مثلا ناحيه آه السعر الاقل اعرف الاول السعر الاقل اللي انت هتتفق معايا فيه آه مقابل ايه بالضبط هو مثل مثل اي مجال عم نحكي آه. فيه انه آه لا تخلي السعر هو الحكم لا بدك لا تعرف لا. التفاصيل بدك تعرف لانه احنا مفوت باسم دي هون صرا عم نفوت بموضوع تغذيه يعني عم نحكي ب عم نتعامل مع بني ادمين إلا شوي يعني. بنتعامل من... مع روح. نعم. بنتعامل مع روح. يعني النباتات والزهور والشجر والعشب وكل الحاجات دي احنا بنسموها حاجات حية. يعني دام حية يعني فيها روح. مش شرط تبقى روح زي روح الانسان. المهم مخلوق من مخلوقات الله بتنفس. سبحانه وتعالى بتتنفس. عم بيتنفس وعم بيتمدد يعني. وبتأكل يعني وتشرب وكل حاجة. نقص إنه يتحرك فقط. يمكن جذوره عم تتحرك. بمناسبه الجذور اللي بتتحرك في موضوع شجره الدماس ايوه الدماس صح اه دماس اه شو قصتها هي الدماس و... شجره سريعه النمو منتشره الجذور وجميله ولون الخضار بتاعها حلو قوي وورقها جميل وبتنفع ظل وبتنفع اكثر مسدات رياح مصدات بقى الرياح سواء رياح سواء اتربه سواء غبار سواء اي حاجه من كده. لما بتيجي بتتزرع في البيت عملت مشاكل في البيوت. لان هي سريعة فعلا جدا الجذور بتاعتها بتنتشر بطريقه رهيبه يعني. وبتجري ناحيه الميه. ممكن تخش المطبخ. ممكن تخش الحمام. وحصل مش ما الشيء يعني. لهالدرجه. فاحنا شجره الدماس جميله قوي. مثلا في بره في الطرق طريق بره م. طريق مثلا زي طريق مثلا الشيخ محمد بن زايد طريق الشيخ محمد بن سالم مثلا كل ديت مثلا رمال حمراء موجوده فلما بنيجي بنعمل خط او خطين في كل اتجاه سواء السيط اللي رايح او السيط اللي جاي بنحط فيه دماس كمصدات وفي نفس الوقت بيدي شكل حب وفي نفس الوقت بيقلل نسبه الحراره ده طبعا ممتاز يعني طب حاجه ممتازه ودي طريقته ومشكله الدماس إيه لو منعت عنه المياه يمشي يجري بيدور ما بيقفش مكانه مش, مش, مش زي الشجر مش هيغلب لا لا ما يغلبش وسبحان الله يعني في مكان رحت عملت فيه نهوت في الجزيره الحمراء نادي ومزروع دماس بقى سنتين ونص لثلاث سنين إيه النادي ده مقفول وما في ميه ما فيش ما فيش حتى درامات ميه ما فيش متشرب في بيشرب مع المطر مع أه. المهم هو ما ما بيسيبش حاجه، المهم عايش ملاحظة. ماسك بروحه كويس انا شبهته بافعة الاناكوندا <تصفيق> والله صح صح صح حتى توجه البلديه هون انه اي شخص زارع هاي الشجره انه يزيلها من بيته من بيته ده الافضل الافضل الافضل تتشال من البيت الافضل تبرة ازرع لو انت اما جوه البيت الدماس مشكله طيب بخصوص الحشرات والزراعه كيف انا نجي نوائم بيناتهم؟ هل وجود الزراعه بيعمل لي حشرات؟ مع قله الصيانه ما احنا احنا بنتكلم هنا على الصيانه الصيانه دلوقتي اه انا بعمل صيانه ليه؟ اه زي ما حضرتك بتقول الدكتور فبنيجي مع ما عملتلهاش صيانه بقت اه مكان عايشه في حشرات سواء نمل سواء الصرصار سواء الخنافس سواء بعود كل ده بيحرق كويس لكن انا دلوقتي انا بقص وبرش وبسمد وقوي قدامي مثلا زي العشب قوي كويس ما دام ماخد حقه بيبقى قوي جدا وما فيش عفن ما فيش اي حاجه خالص ولا مش هتسيب مكانك اللي انت قاعد فيه جميل. آه طيب حد اسئله انه آه وين مكان الزراعه اللي المفروض انا ازرع فيه بحيث ما ياثر عندي على العناصر الانشائيه للمبنى او للسور. آه آه اهم حاجه في الفيلا مثلا على سبيل المثال ابعد عن الجدار. خلي منطقه الزراعه وبيجي المقاول او الشركه المنفذه للفيلا بيجي بيوم محدده لك بالكربستون وبيقول لك دي منطقة الزراعة حسب المالك هو اللي طالب دي المنطقة يعني مش هو ما, ما بيفرضهاش على المالك المالك هو اللي طالبها بيجي المالك بيجي على المنطقة ديت معمولة كربستون وطبعا انت اللوك من فوق وعلى شكل حرف ال ويجي يقول ازرع لي فبقول له لازم تبعد عن الجدار حرف ال ال الثاني تبعد عن الجدار فمن الأفضل اعمل يا مالك اعمل رصيف حتى بلاش تعمل رصيف مثلاً في بيوت كتير فبقول له هنعمل لك كان كري، في بيجي بيقول لي طب انا عندي انترلوك قديم باقي ومش عارف اوديه اشيله فين وعمل لي حيز في البيت انا عايز استغله برصيف و وجهه ال ال الثاني ادم المست المبنى ابنا هو مجال ما يجي اثر علي هل في شيء لازم يطلبه المالك من الاستشاري اثناء تصميم الفيلا انه يقول له انا بدي اعمل الحديقه هون راح جاي خبط في كبل من الكبلات من غير ما يحس ومش عارف وكمل شغله خلاص وما عملش حاجه واحنا زرعنا وعملنا وبقت كل حاجه في مشكله عنده في الكهرباء جوه ما وده حصلت مش محصلتش حصلتش الاكل كله خرب عنده كانت في الملاحق طب انت هنا ما انت لا قلت ولا بلغت الكابل محطوط بتاع الكهرباء اللي بيغذي الملاحق بالمطبخ ماشي في نص القطعه زي طريق الوتر الوتر بتاع المثلث ماشي فيه ولا حتى الله ما كان محطوط في سافتي يعني هو المفروض المالك يخبر الاستشاري انه بدي اختار لي مكان للحديقه للمنطقه الخضراء المفروض الاستشاري بيجيب لي المقاول اللي بيجي بيشتغل بينفذ لي التصميم بتاعي المقاول طبعا فيه بيبقى عده مقاولين، مقاول الكهرباء ومقاول الادوات الصحيه اللي هو السباكه ومقاول الطابوق المباني ومقاول الكونكريت وكل حاجه لها مقاول. كويس؟ المفروض انا كاستشاري انا ببقى اي حاجه المفروض بستلمها. لكن انا باخد المقابل المادي قصاد كل ده. فما يجيش واحد القطعة دي انا محددة اللي هي فيه زراعة. ماشي? او بعد ما عملت الشغل يجي المك... المقاول بيقول لي ال... او المالك يقول لي ده ده الحته دي انا عايز نعملها لما زراعة. لا خلي بالك اللي فيه كذا وفيه كذا. في بايب كهرباء في بايب المفروض في المفروض بايب. من المفروض اي خطوط من ديت المفروض على مخطط. الكهرباء بيتعمل لها مخطط احنا شغلنا بتاعنا بيتعمل له مخطط وبيتسلم. حتى ولو مخطط ب ب ب بالقلم والمسطره يدوي نعم بلاش اه بس بنكتب مقياس. حلو يعني هون عم تخيل شخص بالمستقبل بده يعمل بالحوش عنده بالمساحه بده يعمل مسبح ممكن يتفاجئ انه في عنده في ص... بايب صرف نعم نعم. ايه؟ فهون يمكن تتلغى المشروع من اساسه وبده يضطر يبدل من اول وجديد فتكلفه صارت عاليه او حاجة. او او خرف حسب يتب... بيبتدي بيجيب عشان يصلح كل دي تكلفه تمام لو كانت مترتبة من الأول من الأساس طمع. زي حضرتك بتقول ما فيش كل ده أسهل وده المفروض أساسا يعني طمع. يعني ممكن شخص مش ما عنده مخططه حاليا خطة بعيد إنه يعمل مسبح أو يعمل هاي المنطقة بس لكن بالمستقبل يعني يتخيل إنه أنا بدي أعمل فعاليات بهالمكان هاد لأنه عم نحكي بمساحة يمكن أحيانا الحوش عم بيكون مية وخمسين متين متر فمساحة كبيرة فبالمستقبل أنا بدي أجى أعمل هاي الفعاليات فيها اللي موجودة هون فا اطلب من الاستشاري تمام انه يكون في عندي يعني تنسيق لهي البايبات لهي مواسير الكهرباء مواسير المي وغيرها آه، الكهرباء المفروض المفروض حضرتك الاستشاري انا كمالك عنده نسخه بيعمل لي انا كمالك بيعمل لي نسخه من جميع المخططات اللي موجوده عنده اللي بتتم في الفيلا عندي بخدها وبحطها عندي ببيتي في الفيلا بتاعتي يعني هو مش فقط انه ما ما داخل الفيلا حتى اللي خارج الفيلا انا لازم اعرف التفاصيل اللي موجوده حواليك تمديدات بشكل عام في شخص عم بيقول لي في عندي نحل بالبيت موجود شو شو الحل النحل النحل هنا بيجي الملك بيقول لي انا عندي عسل هنا اهوت في الشجر دي كويس وبتقابلنا كثير يعني فتبقى عليها بالظبط كده فبنقول له حاضر احنا كل اللي بنقدر نعملوه اللي احنا مثلا تنضيف بس تحت الشجره نفسها ما بنعملش حاجه ثانيه لا نقدر نرشها ولا نقدر نقلمها ولا نقدر نعمل في اي حاجه وبناخده بقيه الحديقه اللي فيها كل ده بيتعمل له بتاعته عادي لغايه لما بنشوف طبعا انا في كل زياره بنيجي ببص تحت الشجره اشوف النحل موجود ولا اتشال انا ما بسالش المالك خلاص هو قال لي اول مره انزار أو اه فخلاص وبجيب العمال بقول لهم هنا في نحل عشان ما يجيش حد يجي ناحيته عشان الملك ما يزعلش. فلغايه لما باجي بقى وشوف ما فيش اتشال خلاص خلاص كده انتهينا بنيجي بقى ايه الزياره اللي جايه بجيب المواد او الالات زي المنشار اللي هي مثلا المنشار الطويل وبتاع عشان نبتدي نقلم في الشجره ونرتب لها بقى امورها كده خلاص. ده اللي بيحصل يعني بس المالك عشان بيجي بيشيل هو النحل طبعا عشان النحل بيبقى صعب اللسعه بتاعته بتبقى صعبه جدا ففي طرق اللي هي ابسطها والمتعرف عليها بندخن دخان الابيض ده بتاعه قطعه قماش او اي حاجه بنولع فيها بس مش نار دخان بس جميل. وبنقرب منها كده الدخان فبنعملها عمليه هدوء تام بتبقى هاديه الخليه طبعا دخان عادي, دخان عادي. دخان عادي دخان عادي تمام وقماش حلو بنضع عليه كفره بنولع فيها وعملت الدخان بنقرب الدخان منها زي عمليه عمليه تخدير مؤقت يعني جميل أه ومد ايدي اقوم جاي واخد بس طبعا لازم اكون لابس حاجه برده لان بيبقى فيه بتبقى دايخه من الشغلات بس يعني ايه له لها المقدره اللي هي تلسع جميل كويس فبمد ايدي وانا لابس جونتي لابس اي حاجه وبسحب وبسح العسل بتاعي وخلاص كده خلاص هو بقى بيهاجر بعد كده هوت تل... جميل لانه في بعض الاشخاص ممكن يكون عندهم حساسيه من النحل طبعا ممكن بتخيل انه يمكن تؤدي للموت ببعض الاحيان فهون ممكن يصادفكم بالحديقه انه تلاقوا خليه نحل مهاجره فتعاملوا معها بهدوء فيش داعي للحركه السريعه لا طبعا نشوف نفسها مش لازم ده في كمان انواع من انواع النخل بتعمل عسل طيب وكل حاجه لكن النوع نفسه بتاع الخليه شرس. نعم. فهو بنكون حذرين آه من النوعيات. إذا ما عندكم قدرة ممكن تلجأوا لأي شركة متخصص متخصصة ومليان هنا في في الإمارة موجود كتير جدا بيعين النحل وهم بيعين النحل هو أساسا بيتعامل مع المناحل وبيروحوا بيعملوا عملية التجميع وبتاع ففاهم كل ده. ممتاز ذلك الحل بسيط جدا. تشوف آه. عندك نحل الجأ لـ لا <تصفيق> <كدا تصفيق> افضل شيء يعني طيب شو بتنصح داخل الفيلا انه ننصح أو نزرع شجر شو اكثر شجر مناسب الشجر ما هنا بنقول حضرتك هنا انا رغبتي في الشجر الشجر عندنا في شجر المثمر في الشجر ال <تصفيق> الزين الزينه <تصفيق> الشجر المثمر عند عنده هنا هناوت في شجرتين هنا ال ال المواطن بيحبهم جدا يعني اللي هو النبق والرز. أيوة. حلو. بعد كده بقى بتيجي المانجو اللي هو على والزيتون. والزيتون بقى بيختلف في المعنى، م. زيتون بيقولوا على الجوافه يسموه برضه زيتون. ايوه. والزيتون اللي احنا اللي بناكلوه المخلل والحاجات دي. اه شجر النخل من الافضل خليه بره البيت ما تخليهوش داخل البيت. يفضل. من الافضل أهم. اه. شجر الزينه. شجر الزينه مثلا لازم تكون فيه نسبه وتناسب، يعني ممكن احط مثلا شجره بنسيان على سبيل المثال شجره واحده بس جوه القطعه مثلا لو قطعه مثلا بمعدل بتاع من 120 ل 150 متر مربع ما اعمل فيها شجره بنسيان واحده بس كشجره دي ملكه الظل وبتفرز زياده يعني. جميل. وكفاية واحدة من دقيقة بس. والباقي بقى شجر زينة برضو حضرتك اللي انت عايزها مثلاً في التقومة في الجكرانتا في اللي بتطلع التفيتة في الجهنمية بس الجهنمية طبعا اكترها بتزرع في الأطراف بتاعة القدران عشان زي من قول على زي السباح يعني متسلق وبتطلع وبتحدف بره. وتكون بايه لاني بي بيبقى برضو فيها شوك. تكون عن يعني الأطفال، عن يعني الحاجات كلها يعني هون المفروض الأشخاص يعرفوا كل شجرة بس تكبر شو بيصير فيها، في بعض ناس بتلاقي في الزهر أحياناً بتلاقيه مرمي بالأرض اليابس فصار عم بيعمل عندهم مشكلة أخرى بالبيت صار عندي مشكلة التالف تبع الورق عم بيسبب عندي مشكلة بالبيت مشكلة تاني. احنا هناوت ما احنا برضه كل دوت لو شجرة تلفة او فيها مشكله او فيها تيجي هنا من قله الصيانه عشان كده احنا بنقول حضرتك اولا الزراعه ضروري ثانيا الصيانه مربوطه بالزراعه زراعه بدون صيانه ما هتنفعش مش حتى ما تنفعش هون المفروض المالك يعرف كميه الماء اللي لازم تشربه كل نبته بحيث يكون هو عامل حسابه لانه صار في عندي مصروف أول انا والله هو المفروض لكن يعني ما بتحسرش اللي هو بيسال مثلا الشجره بتاخد ميه دي ودي بتاخد في قليل او اللي بيسأل في حاجه زي كده يعني تمام بس المفروض يسال بحيث يعرف لما تجيب المستقبل فاتوره المي عالي ما ب... في اه في وبي... وبيجي بيقول لي لا تعالى الغيل الغيل الحشيش مش غيل العشب اه والله الغيل العشب يقفل المي عن العشب نتيجه الفاتوره طيب هوني أنا طالما انا زرعت اي عنصر بدي اعرف انا شو بده يشرب مي شو بده يستهلك مي ده المفروض قبل ما بتعرف قبل ما بتيجي بتزرع هتزرع نخله هتزرع شجره زينه هتزرع شجره شجره مثمره دي لها مقنن مائي بتقول لي بتاخد مثلا ايه احنا بنحسبها بقى ايه في وهي كبيره وهي صغيره بتبقى كميه بسيطه لكن انا ببص للعمر لو بعد مثلا مثلا ثلاث سنين او اربع سنين فيما فوق فدي كميه الميه بتاعتها طبعا بتختلف يعني مثلا النخله بتاخد مثلا 60 لتر ميه 60 60 لتر ميه في اليوم في اليوم م. بتاخدها بقى على مرتين بتاخدها على ثلاث مرات آه زي ما بتاخد كويس وفي الجو المعتدل آه لو بقول الحر الحر طبعا هتزيد بتزيد اه طبعا الشجره العشب العشب مثلا بياخد في الجو الحر اللي هو مثلا زي من بيبتدي من بعد نص ستة لغايه نص 9 دي شهور العشب بياخد مثلا المقنن المائي بتاع بحد 20 ل 22 لتر ميه على المتر المربع تمام فهون صار المفروض الشخص القادم اللي بيعمل يعمل زراعه يبقى يعرف تكلفه المي ويكون عارف مسبقا فاتورة المي كم لازم يجي. انه بعد شوية بده يقول لك انت ورطتني وزرعت لي الزراعة هاي. لا ووو وممكن يجي يقول لك طب زي اللي جاي يقول لي لأ فين المي يعني الحشيش ما انت خسرته. ما انا قتل خراب. خراب والمنظر العام كمان بتاعت الحديقة راحت كده خلاص. والله انا ما ادري كيف الوقت دهمنا. وخلص وقتنا. وخينا محمد فؤاد عبا يقول لي خالص البرنامج. الله يجزيك كلمة ربا. أخيرة بشمهندس المهندس سلام حمودة كلمة إيه أخيرة كلمة أخيرة بنصي بالزراعة والزراعة والزراعة الزراعة الزراعة الزراعة مستقبل أي دولة نعم. الزراعة الأساس بتاع أي دولة الزراعة أساس الشعوب الأكل أساس الشعوب صحيح آه. أنا بشد على إيدك موضوع الدراسي خاصة الأشخاص اللي بالثانوية العامي. أنا بشد على إيدهم التوجه لدراسة الزراعة يا ريت في مجالات لأنه عالم على هوا الجلسة اللي عملتها الجلسة المكثفة في عالم آخر لا تقل عن باقي التخصصات مم. والمستقبل أنا أه أنا بتخيل أنه المستقبل للزراعة الزراعة فيها قسم التغذية، فيها قسم الألبان، فيها قسم الدجني، فيها قسم الحيواني، فيها قسم الـ الـ الأراضي، فيها قسم الري في قسم الميكنة، في قسم المساحة، فاا لو عدت لك على الأقسام، في قسم البستنة، في قسم الزهور والزينة، في قسم الخضروات، في قسم الفاكهة، في, في قسم الخشب، في قسم الموبيلات آه. فبقول لحضرتك لو عدت لك الأقسام اللي موجودة في التخصصات في كلية الزراعة على مستوى العالم طبعاً كثيرة جداً وكل واحد بسم الله ما شاء الله المفروض كمجموعة متكاملة بترفع فوق يا كل بينزل صحيح وهون للاشخاص اللي كانوا عم يسالونا انه اولادهم اللي بالتنوي العام شو بدهم يدرسوا فانا بتخيل انه الهندسه الزراعيه احد الخيارات المهمه والمهمه لاي لتطور اي بلد لانه عم نحكي أكيد. نحن بامن قومي زراعي اكيد لا يقل عن اي لا, لا ما فيش ما تقلش عن الامن القومي المتعارف عليه فالامن الغذائي بنشد عليكم توجيهه لاملل الهندسه الزراعيه قسم التوجه الغذائي الثروه السمكيه طبعا من ضمن الثروات كل دوت تبع كليه الزراعه لو وقف الدولة نفسها بتقف يا سيدي نتامل انه ان شاء الله تكون المستقبل على خير للجميع امين شكرا لك المهندس عصام حموده وانا اشكر حضرتك واشكركم كلكم على المقابله الجميله الطيبه الطيب الله يخلي لي اياك من نذكركم المهندس عصام حموده من شركه جرين كير لتنسيق الحدائق كان معنا اليوم بشويه ملاحظات او هيك نصائح للزراعه اللي انتم عم بالبيوت ومسؤولين عن صيانتها والاهتمام فيها بشكر محمد فؤاد بالاخراج الاذاعي وحسام حسن بالاخراج المرئي نلتقي معكم الاثنين القادم كان معكم قاسم الغطريف الى اللقاء ها طلع لك الاسكان ولا ناوي تبني بيت على حسابك الخاص ما عندك خبره كافيه للتعامل مع الاستشاريين والمهندسين والعمال مالك الا برنامج ساعه مع شمس البوادي اللي قدمه قاسم الغطريف على اذاعه راس الخيمه كل اثنين من الساعه 3 لين 4 العصر يجيب لك فيه افضل المهندسين والمختصين في كل